aquests anys que ens ha portat on estem ara, l'adaptació sempre a, a, a aquest món canviant, mm. l'anar buscant sense perdre de vista els nostres ideals i els nostres fonaments, però el saber-nos adaptar, perquè Clar. recordeu èpoques que hem passat de perdre grans clients, sí, sí. de buscar noves fonts, de buscar noves companyies, quan vam iniciar el segell d'assegurança ètica, sempre aquest aquesta motivació per anar adaptant-nos i per anar reformulant. Parlaves, parlaves de les assegurances ètiques quan no, sí, sí, sí. no, no en parlava ningú. No, la del, del relat al voltant de la finança ètica en el país, que, que, que d'alguna manera hi hem intrevingut de manera molt activa. Eh? Sí. Sí, Descriure el, el sector de la, de la finança ètica com a sistema integrant de finances que incorpori no només a la banca ètica, no?, que és el discurs més tradicional, més consolidat, sinó que deixi ampli no? i, i que banca, el, el mercat financer eh, incorpori a la banca a més el crèdit i l'assegurança com instruments de, eh, que han de ser instruments d'equació social, que han de ser instruments de servei de la societat, que han de ser Eh, eines de la minimització de, de solidaritats, de noves solidaritats, això en bona part eh, i en pres part. No? I a partir d'entendre eh, de, que si no és un motor de canvi, el canvi se'ns emporta. I crec que la cooperativa tenim i hem tingut l'habilitat adaptativa, però alhora no incorporant aquesta noció convencional, conservadora, de que ens hem d'adaptar als canvis de la societat. Perquè sempre quan ens diuen això, més o menys amb aquest to eternalista, nosaltres diem la nostra obsessió és ser motors de canvi. Claro no. però, hem, però hem tingut l'habilitat de ser motors de canvi i, i, a, i alhora no situar-ho en un maximalisme pràctic. Estem mostrant moviments, no? La, tot el món de les mutualitats transmetres mm. catalanes estan començant a virar cap a, cap a una percepció molt més clara i molt més implicada en l'economia social i sanitària. No? I això és perquè algú ha fet evident alguns altres, han fet evident que hi ha un sector diguem, està disposat un sector de la població que està disposada a fer un consum conscient, crític, responsable de productes asseguradors.